रमानरिम डिलीशियस लैंड के नाम हैं हमारी तरफ से असलकुम आज हम आपको स्पेन बार्सलोना के ख़ूबसूरत बीच की सैर करवाएंगे और इस वीडियो के आगाज़ से पहले ए, मेरी आप सबसे गुजारिश है मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं उनका नाम चैनल का जो नाम है वो है ब्लागर दी किचन आप उनको सब्सक्राइब कीजिए بہت ہی اچھی کوکنگ کرتی ہیں بہت نائس پرسن ہیں بہت زبردست پرسنالٹی والی ہیں بہت اچھا طریقے سے سمجھاتی ہیں آپ ان کو جوائن کیجیے وہ آپ کو فیڈ بیک ضرور کریں گے کریں گی اور ان کے جو چینل کا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھ جی یہ خوبصورت گاؤں ہے ایک سائڈ پہ یہ گاؤں ہے چھوٹا سا بیچ میں سے ٹرین گزرتی ہے ٹرین کی یہ پٹری ہے اور پھر یہ انہوں نے ساتھ دیوار بنائی ہوئی ہے نیچے یہ قسم کا فٹ پاتھ ہے نیچے اس کے پل ہے जहां, से लोग साइकिलिंग करते हुए वाक करते हुए जॉगिंग करते हुए आपको मिलेंगे क्योंकि जो समंदर का किनारा होता है वहाँ पर विटामिन डी एक्स्ट्रा होती है इसलिए अक्सर लोग यहाँ से यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं जिन्होंने नहीं भी नहाना होता वो ऊपर से ही यहाँ से गुजरते हैं ताकि वो इस कुदरत की नियमत को अच्छे से इंजॉय करें और उसका फ़ायदा उठाएँ जो कि ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको और हम अपने लिए जगह चैकिंग कर देते हैं چلتے چلتے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں پھول کے اوپر سے اور یہ جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہے یہ ہماری پکی جگہ ہے تقریباً کئی سالوں سے ہم یہیں آ کے تو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے جو بالکل بھی یہاں بہت خون ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا دور تک پیچھے کافی لوگ تھے لیکن یہ کافی آگے, آگے ہم آ چکے ہیں یہاں پہ آ تو ہم نے یہاں سے پھول سے نیچے اٹھتے ہیں نیچے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ تو ان سے نکل رکھے تو ہم اس جگہ پہنچے ہیں یہ دیکھیے جی یہ انہوں نے بڑے بڑے سے پتھر لگائے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے ٹرین کی پٹری ہے تو آگے ساتھ یہ سمندر ہے دیکھیے کتنے نظارے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمندر میں کتنے پیارے ڈفرینٹ کلر نظر آئیں گے کتنے شیڈ ہیں کبھی ڈارک بلیو کبھی لائٹ بلیو کبھی ڈارک گرین کبھی لائٹ گرین اور پھر دونوں کلر مکس ہو گئے उनका शेड दे रहे हैं तो फिर जब ये लहरें टच करती हैं रेत को तो वो ऐसे जाग सी बन जाती है जैसे कि आप साबन इसमें डाल दिया है और ये देखिए है और मेरे हस्बेंड जो हैं वो छपरी सेट कर रहे हैं छपरी सेट होती है तो ये सामने देखी है आपको लकड़ी भी नज़र आ रही है सामान भी हमारा सेट हो गया اس میں ہمارے لیے ضرور کی جو چیزیں ہیں جو یہاں ہمیں ضرورت ٹینگی پڑے گی جیسے میری بیٹی کی لائف جیکٹ اس میں جونے اس کی چیزیں اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا وہ ہم نے ساتھ میں پیک کیا ہے تھوڑا سا لنچ رکھا ہے یہ جو لکڑیاں کو نظر آ رہی ہے یہ ابھی سمندر کی لہروں سے ٹکراتی ہوئی باہر کی تھا تو ایک دم سے پہلے تو ہم ڈار گئے کہ یہ کوئی بڑا سا جو پکو ڈرائل ہوتا ہے شاید وہ ہے اس کو مکر ماسک کرتے رہیے ایک دم سے ادھر سی سال پہ آیا چھتری ہمارا سامان سارا رکھ گا میں ناشتہ کرنے لگی آپ سے یہ اوپر سے یہ گزرتی ٹرین میری بیٹی جو ہے ناشتہ کر رہی ہے اور یہ جو ٹرین آپ نے دیکھی ہے تقریباً ہر پندرہ منٹ کے بعد یہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو تین گھنٹے ہم نے یہاں گزارے تھے تو تین گھنٹے میں آپ نے بتانا ہے کتنی ٹرینیں گزری ہیں اور یہ جو ٹرین کی آواز ہے اور ساتھ میں سمندر کی لہروں کی آواز یہ دونوں چیزیں مل کے تو ایک اتنا ہی ان کا جو ہے وہ ایک میوزک سا بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس خاموشی میں اس تنہائی میں اور اس خوبصورت مناظر میں اس سمندر کو بہت ہی زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ جو بیچ ہے اس کو یہاں کی لینگویج میں پلایا کہتے ہیں اور ان لوگوں کا خاص مشغلہ یہی ہے کہ وہ جیسے ہی گرمی اسٹارٹ ہوتی ہے ان کو زیادہ جو ان کی انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ بلایا ہی ہوتا ہے یعنی بیچ کی س... بی سائڈ پہ آئیں گے اور ادھر بیچ کو ہی انجوائے کریں گے بہت ہی زیادہ جو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور نے بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں بیچ کی ایریاز کے بہت بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہیں تو جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں نہا نہا کے کھیل کھیل کے ہم خود یہ انجوائے کرتے ہیں तो फिर वो उधर रेस्टोरेंट्स में जा कर उधर ही खाना खाते हैं रेस्ट करते हैं थोड़ा सा सारा दिन इनका इसी शुगर उशागल में गुजर जाता है तो हम तो कभी कभार यहां पर आते हैं देख तो करता है रोज़ आएंगे थोड़ी दूर जगह है और जो हमें करीब पड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और ए, इसको हम ज़्यादा ये देखिए दूर तक आपको कोई गंदा नज़र नहीं आएगा इस जगह की सलेक्शन हम इसीलिए करते हैं कि हम इंजॉय करें ये है वो वो वो जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी आपसे एकदम से जब बाहर हमारे करीब पहुँची है तो हम डर गए कि इस मंदिर से क्या चीज़ आ रही है लेकिन जब हमने देखा तो वह एक लकड़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने पकड़ के साइड पर कर दी है तो ये देखी थी कैसे मोजें आ रही हैं जितनी स्पीड से मौज आती है उतनी ही स्पीड से वो बाहर पीछे को जाती है इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ और बस स्कूल में थोड़ी देर बैठ देती बैठी उसने भी लाइफ जैकेट तो पहन ली है लेकिन रहेगी बहुत अच्छा की क्योंकि वो खुद भी डरती है और मुझे भी बहुत डर लगता है मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं लेकिन मैं उनको भी मना करती रहती हूँ कि प्लीज़ आप ना जाए मुझे बहुत डर लग रहा है तो फिर वो भी मेरे कहने पर बस चारे किनारे भी थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं तो ये देखिए जी इतनी प्यारी यहाँ के लोगों को क्योंकि ये स्टार्टिंग से बचपन से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके अंदर पर आती हैं तो स्विमिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत ही ज़्यादा ये तो कई दफ़ा हैरान हो जाती है इतनी गहरे पानी में जाके तो कितनी कितनी देर तक वो स्विमिंग करते रहते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी है डेली की करते भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी स्विम आ रही है ये तकरीबन हमारे ये बिल्कुल दिल से होगी गई है कई दफ़ा आपको पता भी नहीं चलता आप बैठे होते हैं तो आपके फोन फूट कराते हैं तो मौत चली जाती है और कई दफ़ा बस दूर दूर से इस दिन को हमेशा हम बहुत इन्जॉय करते हैं जब दिन हमारा समंदर से गिगरता है हर मंडला में बस हम देखिए से तो हमने इस खूबसूरत मंज़र को इस खूबसूरत दिन को आपसे शेयर किया है ताकि आप भी इंजॉय करें हमारे साथ मिल जाए ये देखिए बड़ी बड़ी कभी कभी आती हैं और कभी कभी आती हैं पानी के तो मेरी बेटी को उर्दू जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती तो बेचारी सोच सोच के बोलती है इसको, इसको स्पानिश बड़ी परफेक्ट आती है और इसके अलावा यहां की एक बार जो है इसको का कहते हैं ये इस सूबे का नाम कदालनिया है तो यहां पे रूल है कि स्कूल में भी उर् लैंग्वेज जो है इनको ज़्यादातर पढ़ाई जाती है का और बच्चों को का बहुत परफेक्ट आती है स्पानिश बहुत परफेक्ट आती है बहुत इंग्लिश आती है उनको और घर में उर्दू बोलनी होती है इनको बचारों को साथ में पंजाबी माँ बाप बोलते हैं तो वो भी सीख लेते हैं थोड़ी बहुत तो पुरान पाग पढ़ते हैं तो वो अरबी भी सीख लेते हैं बस इनकी टोखिचड़ी बनी हुई है बचारों की बहुत में ये फंस जाते हैं जो हमारे बच्चे यहाँ पर यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में आते हैं देखिए ये परिंदा है और हम हैं इसको प्यार हो गया हमसे हमारी कभी है तो यहां से कुछ खाने के लिए कबूल दे इनको परिंदों को वहां वहां ही ये घूमते रहते हैं और अगर आप इनको तांग ना करें तो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त मान जाते हैं ये हमारी इतनी घूमता रहे तो ये भी शायद खाइए करना करने आया हुआ है काफ़ी हिस्सों में पाया जाता है लेकिन कुछ ए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ का समंदर ठंडा है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं आएगा लेकिन स्पेन का जो समंदर है वो गर्म समंदर है और इसको इस एरिए के जो समंदर है उसका नाम मिज है तो यहाँ का पानी गर्म है इसलिए यहां पे बहुत ज़्यादा टूरस्ट आते हैं और टूरस्ट और कुछ स्पेन के लोग काशोमा के लोग भी اور باسند کے دوسرے علاقوں سے لوگ بارش رونا آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اس سمندر کے کو انجوائے کرنے کے لیے تو کافی ہم نے تین گھنٹے گزارے اور شام ہونے والی ہے اور اب ہم اوپر آ چکے ہیں تو اوپر ایک نال ہے جس پہ ہم اپنی بیٹی کو نلائیں گے اس کے کپڑے چینج کریں گے گیلے کپڑے ہیں اس کے اس کو سردی بھی لگ رہی ہے بیچاری کو اب ہوا بھی ٹھنڈی چلنا شروع ہو گئی ہے اور آسمان پہ بادل بھی بن چکے ہیں तो इधर से मैं आपको भी दिखाती हूँ वो नल लगा हुआ है उसका पानी भी गरम है पता नहीं उन्होंने गरम छोड़ा हुआ है अंदर या फिर कि उसके पानी से थोड़ा टम्परेचर उसका ज़्यादा है तो इसलिए वो हमें गरम ही लग रहा था और ये देखीजिए ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सी जगह है जर हम आए हैं ये है लाखा दे मनसोलिस इस जगह का नाम है इस स्टॉप का यहाँ पर ट्रेनिंग आती है तो ये हमें ईजी रहता है थोड़ा सा दूर पड़ता है तकरीबन एक घंटे भी हम पहुंच जाते हैं लेकिन इसके जो इसका परस प्रसून होने की वजह से इस जगह हम सेलेक्ट करते हैं वैसे तो हमारे करीब करीब 10-15 मिनट में भी आप जो है बीच पर पहुँच जाते हैं और ये देखा आपने ये नल है यहाँ पर इसको हमने लाया दुलाया है उसके कपड़े चेंज करा दिए हैं लाइव जैकट उतर चुकी है सामान पैक हो गया है और अब हमने वापसी का रास्ता ले लिया है यहां से हमें एक कदम भी चलना नहीं पड़ा क्योंकि यहां सिर्फ हमें से सीढ़ियाँ हैं वहां से होके तो ऊपर दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो वहां पे इसका ट्रेन का स्टेशन है वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और सीधे अपने घर ये देखिए ये ट्रेन है यहाँ बार्सलोना में, में जो ट्रेन चलती है इसका नाम रेलवी है और बाकी इलाकों में जो ट्रेनें चलती हैं उनके डिफरेंट नेम हैं یہ آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ریلتھ یہ بارسلونا میں چلنے والی ٹرین کا نام ہے ریل یہاں پہ ٹرینوں کا بسیز کا میٹرو کا بہت ہی اچھا سسٹم ہے یعنی ٹرانسپورٹ آپ کو اتنی اچھی اویلیبل ہے کہ میرے خیال میں دنیا کی چاند ہی ملک ایسے ہیں جن میں فرانس ہے اسپین ہے اور اس طرح کچھ اور ممالک ہیں جن میں کہ بہت اچھے سے ٹرانسپورٹ کا انتظار کیا گیا آپ کو پانچ منٹ کی چلنا نہیں پڑتا جگہ جگہ پہ آپ کو ٹرین میٹرو بسیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ ہمارا سٹیشن آ ہے تو یہاں پہ ہم اتریں گے اور پھر پانچ منٹ پہ ہمارے گھر کو ہم اپنے گھر کا رستہ لیں